Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. En primer lloc, bon dia a tothom i gràcies per participar en aquesta activitat formativa d'accessibilitat adreçada al món local. L'objectiu de la jornada és explicar què és l'accessibilitat web, per què cal implementar-la i com hem de generar els continguts digitals per garantir l'accés universal al web de les administracions locals de Catalunya. En aquest sentit, volíem agrair especialment a l'escola que ens hagi convidat a participar en aquesta activitat formativa. Nosaltres que venim de la Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana i estem constituïts com a URA, és a dir, som la unitat responsable d'accessibilitat a nivell de totes les webs de la Generalitat de Catalunya. I, per tant, avui hem vingut amb la IreMA Ferrer, que és la que us impartirà aquesta formació i que ja veureu que té un elevat coneixement i que us ho farà de manera molt amena, segur. Com deia, nosaltres som la unitat responsable d'accessibilitat a nivell de tota la Generalitat i volia explicar una mica també com es va iniciar la idea de fer aquesta jornada. No? Que Crec que ha tingut molt d'èxit i i participeu unes 200 persones. Aquesta és una jornada de sensibilització. Val? I on intentarem posar el focus és amb allò que tindreu que tenir en compte en les vostres webs perquè siguin eh, accessibles. Eh, de fet, eh, per això vam afegir aquest títol a la jornada de que no tothom navega de la mateixa manera amb la idea d'humanitzar i fer més proper el concepte d'accessibilitat web. Aquesta jornada va ser demanada per alguna administració local i realment hem vist, com dèiem, que ha tingut molta acceptació i que era una necessitat de fer-la. Però sí que volíem centrar molt les expectatives en què la idea és aquesta, eh? la idea és, d'alguna manera, a explicar i posar focus en tot el que s'ha de tenir en compte per fer que una web sigui accessible. I també tenint en compte que l'accessibilitat web s'ha de prendre no només com una obligació legal, sinó també moral i com una qüestió d'ètica professional. I aquí ho deixem, però penso que fer que una web sigui accessible per a tothom és una qüestió ètica i professional més enllà de la pròpia obligació legal. Crec que hi ha tres aspectes que s'han de tenir en compte importants i que volem arribar-hi a través d'aquesta activitat formativa. En primer lloc, la sensibilització de tot el personal. Eh, el, eh, us comentaven que l'objectiu també és que eh, aquesta sessió serveixi com a sensibilització més fins i tot que de formació. I és que, en tot el que us explicarà l'airema, segur que us, eh, us adonareu que, quan parlem d'accessibilitat, eh, parlem de fer més fàcil a les persones que naveguin per les pàgines web. Per això dèiem també que és una qüestió d'ètica i una qüestió professional, no? perquè facilitem per tant, que les persones s'ho tinguin més fàcils per navegar per les, per les nostres webs. Per tant, hem de ser conscients que la nostra manera de treballar pot repercutir negativa o positivament en el dret que té el ciutadà d'accedir sense obstacles a aquells continguts i serveis que li oferim a través de la web. Per tant, aquest missatge crec que és important que baixi calant en tots els nivells de totes les organitzacions i les administracions. Un altre pilar important és saber què fem eh, incorrecte i com esmenar-ho. Eh, o sigui, l'ideal seria, ja des del moment que creem els continguts, fer que aquests continguts siguin accessibles. I per això ens hem de formar precisament. Per saber què estem fent bé i què no estem fent bé, per no reproduir aquests errors que després s'hauríem de corregir. I el tercer pilar és endreçar i prioritzar, perquè podem estar sensibilitzats pels temes d'accessibilitat, però és veritat que hi ha molt contingut en les nostres webs i, per tant, ho hem d'anar prioritzant i ho hem d'anar fent a mica en mica. Per tant, abans d'esmenar els arrols, cal eliminar els continguts sotsolits i els continguts que no es consulten i prioritzar, sobretot, aquells continguts que són els que més consulten els ciutadans. Res més, jo us deixo ja en l'airema, que ja veureu que us aportarà no només coneixement, sinó moltes idees, també, de com, com fer-ho de la millor manera possible i moltes eines que us poden ajudar en la vostra tasca del, del dia a dia. Per tant, insisteixo, gràcies per participar en aquesta jornada. Espero que us sigui de molta utilitat. Eh, I passo la, la paraula ja a l'Irema Ferrer, que, com deia, és la tècnica de la Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana, eh, que us en, entretindrà durant aquesta hora i mitja que tenim d'activitat formativa. Hola a tothom. Uh, Soc l'Irema. Veieu, com deia l'Esther, us, us entretindré una miqueta. Us posaré una presentació per, perquè aneu seguint una miqueta el que, el que us explico. Vale? Uh, ara us la poso en format presentació... I així veureu de què parlo. Em veieu a mi igualment, però bé, el que es parlaré és una mica d'això, que no tothom navega de la mateixa manera. I això què vol dir? No? Doncs que hi ha un concepte que es diu accessibilitat web i que potser molts de vosaltres ja sabeu què és i altres no. Us parlaré d'aquests punts. El primer sobre què és l'accessibilitat. Està clar que hem de saber de què estem parlant, a qui li afecta i com, si això es mesura o no, quins mites hi ha al voltant de l'accessibilitat web, perquè n'hi han el gruix seran les barreres més comunes, que és una miqueta el, això que deia l'Esther, no? us donarem com idees, on heu de mirar, què heu de saber per veure si ho esteu fent bé i com se soluciona, que és, que és una mica això que estava explicant l'Esther, no? formació, sensibilització, etc. Comencem. Què és això de ser accessible? Doncs bé, comencem. Um... Pensem en el terme no? accessibilitat. Tothom entén que és ser accessible. No? Pensem en les barreres arquitectòniques. No? Quan és un és un tema que fins que no necessites no te n'adones. No? Fins que no has tingut un fill i has portat un carret no te adonat de les voreres com són de complicades o una cadira de rodes o portes crosses. No? Llavors el concepte d'accessibilitat com a barrera arquitectònica tothom l'entén. Vale? Però en el món digital en el món digital això què vol dir? No? Què vol dir això de ser accessible digitalment? Doncs vol dir que tothom ha de poder fer o ha de poder accedir a la informació de manera digital. És a dir, sigui un web, sigui un document PDF, sigui un tràmit, sigui una aplicació al mòbil, és igual. La ciutadania, vosaltres, vosaltres, estem, torno enrere, al principi de l'escala. No? I al final de l'escala, aquí on hi ha aquestes pedres bueno, aquesta, o al mar directament, és la web o l'aplicació mòbil. No? I llavors, Eh, entre nosaltres i la platja no pot haver-hi cap barrera. Independentment de la nostra diversitat funcional, sensorial, motriu, intel·lectual, l'ambient i el context, ai, mental, perdó, i el context d'ús, o sigui, l'ambient, que sigui si hi ha soroll, si no hi ha soroll, si estic en un lloc, si estic en un altre. Per tant, igual aquest camí a la platja, que veiem que són unes escales, doncs igual hauria de ser un ascensor, igual hauria de ser una tirolina, una rampa, però no unes escales. i Llavors, Ah, perdó, us passo la presentació. I llavors, la definició que, que fem servir des de la l'ADGSEC, que més ens agrada és aquesta, i és que l'accessibilitat web és un dret a internet. És un dret perquè hem de ser capaços de poder accedir a tots els continguts i funcionalitats independentment de la diversitat funcional i del context d'ús. I direu, molt bé, això està molt bé. Però això està regulat? Doncs sí, està regulat. Hi ha una directiva europea, que és del 2016 però va entrar en vigor al 2018, que és aquesta directiva sobre l'accessibilitat dels webs i les aplicacions per a dispositius mòbils i dels organismes del sector públic, és que és fins i tot difícil de dir. Que, que el que fa, bueno, va entrar en vigor el 23 de setembre 2018 i el que fa és incloure doncs, els requisits mínims que han de tenir l'accessibilitat, les normes de disseny, de construcció i de manteniment i actualització. S'aplica tant per webs com per aplicacions mòbils i a ja parla d'una cosa que es diu de declaració d'accessibilitat. No ho profundiré més, però bueno, que sapigueu que hi ha aquesta normativa. Doncs aquesta directiva europea es va transposar en un Reial Decret a nivell espanyol, que és aquest Reial Decret 1112 2018 del 7 de setembre, que va entrar en vigor el 20 de setembre del 2018, és a dir, tres dies abans I direu, molt bé, tot això, molt bé, no? Però a partir de quan s'ha de complir la normativa? Doncs ja fa temps. Des del 20 de setembre del 2020, absolutament tots els webs de les administracions públiques i el seu sector públic, és a dir, vosaltres com a, com a ENS locals, jo, per la meva part, no? com a Generalitat, però vosaltres, com a ENTS locals, doncs, també heu de complir aquesta normativa des del 20 de setembre de 2020 pels webs. I per les aplicacions mòbils, en cas que les tingueu, s'ha de complir doncs, des de la Rebella de Sant Joan d'aquest any, des del 23 de juny del 2021. Déu-n'hi-do. No? Aquesta part és una mica més totxo. Eh? Perdoneu-me, però us ho havia d'explicar. Llavors, a qui li afecta tot això de l'accessibilitat? Veureu que vaig posant fotos per fer una mica més a la, la presentació, perquè parlaré molt. Uh, doncs, li afecta a tothom. Com, com, com és? Doncs tothom ha de poder fer qualsevol cosa. No? Um, com us he explicat al principi, independentment de la nostra diversitat funcional i del context en què ens trobem, hem de poder fer qualsevol cosa. O sigui, hem L'accessibilitat garanteix que hem de fer allò que necessitem de l'administració a nivell digital sense dificultats. Què vol dir? Us he fet algunes captures de pantalles. No, bàsicament dels de locals, perquè veieu una miqueta a què em refereixo. Doncs. Eh, en el cas del monocal, per exemple, hauríem de poder consultar les activitats lúdiques de Nadal de l'Ajuntament de Barcelona sense cap problema. Hauríem de poder cercar feina al web de la Diputació de Tarragona sense cap problema. Hauríem de poder demanar cita prèvia al Consell Comarcal del Segrià amb total normalitat, independentment de si ens funcionen les dues mans. Eh, veiem, estem a la platja, ens hem trencat una cama o aquell dia no ens trobem bé. Però és que també hauríem de poder fer una licitació a l'Ajuntament de Girona. Vull dir, veieu que hi ha, hi ha molts graus i moltes accions que es pot fer. Hauria de poder pagar una taxa, demanar al metge, eh, demanar ajudes, consultar l'estat d'una gestió, cercar informació de qualsevol tipus, informar-te de l'actualitat. No tots els continguts que vosaltres penseu que podeu tenir als vostres webs o aplicacions han de ser accessibles. Vadi, llavors hem de fer com una reflexió interna sobre el nivell d'accessibilitat dels nostres webs i i si una persona amb diversitat funcional pot aconseguir aquest objectiu. O sigui, penseu-hi, això és una reflexió interna, no? penseu-hi si, si, si això és factible amb els, vostres, amb, els, amb els vostres productes digitals. I quin seria el grau de compliment de l'accessibilitat de les webs i les aplicacions? Doncs això es pot mesurar. Per sort o per desgràcia, l'accessibilitat web es pot mesurar, eh, es pot quantificar. Com? Doncs a través d'auditories. Es podeu fer una, podeu fer una auditoria d'accessibilitat d'un web o d'una aplicació mòbil o d'una part d'un web no cal que sigui de tot i, i sabreu en quin estat de compliment esteu. no us avorriré tampoc amb els graus de compliment però principalment el reial decret que és el que, el que ens afecta es basa en una norma 1 que és aquesta que és la versió en castellà és la versió oficial de, en castellà de la norma entre 549 2019 i Perdó, aquesta és la versió en castellà, està normalment 301, 549, us dic llegint perquè no... La versió 2.1.2, que és del 2018, però properament al febrer sortirà una nova versió. No patiu. I llavors pel que fa a les webs exactament, seria com l'equivalent a les Web Content Accessibility Guidelines, que és això que teniu aquí a la dreta, que ara mateix estan en la versió 2.1. S'està preparant la 2.2, no li queda gaire, i ja estem en vistes de veure la, la 3.0. Um, aquestes WACA, eh? Web Content Accessibility Guidelines, eh? la breviatura, l'acrònim és WACA o WICA o com li vulgueu dir. Doncs són unes normes que les ha establert el World Wide Web Consortium. No sé si us sona, que és el W3C, però és un consorci internacional que treballa per desenvolupar i promocionar tots els estàndards dels webs. Qui el va crear? Doncs el senyor Tim Berners-Lee, que és el creador de la web al 1989. Per tant, perquè us feu la idea una miqueta de lo important que és a complir aquesta normativa. Com us deia, això com es mesura? No? Doncs, eh, si parlo de les guakes, que és principalment en el que centren les webs, les aplicacions i mòbils, tenen, tenen més punts per analitzar, que estan tots a la norma 1, però aquests també, les guaques també. Llavors, us parlo una mica per sobre de què són aquestes guaques. Doncs, les guakes es basen en quatre principis. Quatre. Que sigui perceptible, operable, comprensible i robust. I tot això, què vol dir? Doncs, que sigui perceptible eh, com fa la senyora, vol dir que tots els usuaris han de poder percebre els continguts i la interfície de la web o de l'aplicació. Això què afecta? Doncs aplica a, a que s'han de proporcionar alternatives textuals per al contingut que no és textual com per exemple una imatge o un vídeo. Aplica tot el contingut multimèdia que s'ha de poder consultar d'una altra manera amb subtítols amb audiodescripcions. Aplica que els continguts es puguin distingir entre els usuaris i puguin saber què és una imatge, què és un botó, què és un títol no? en qualsevol sistema operatiu i en qualsevol dispositiu. I també afecta especialment el color. Ho parlaré després perquè és un dels punts d'aquestes barreres que us deia, perquè bueno, s'ha de garantir que la informació no només es transmet amb color. Imagineu-vos que, no veieu? seria un cas, o que teniu daltonisme, o altres tipus de, de situacions en les quals no es veuen exactament bé els colors. A part que no tothom veu els colors de la mateixa manera, això ho hem de saber. Um, això perquè fa el principi perceptible, és a dir, com percebem no, aquest producte digital. El perceptible operable, ai, el, el perceptible, perdó, el principi operable vol dir utilitzable, és a dir, que s'ha de poder executar els components d'aquesta interfície d'usuari, sigui una aplicació web i de la navegació. I això a què aplica? Doncs aplica a l'ús del teclat. Totes les funcionalitats han de ser accessibles a través del teclat. No amb això, això és El meu ratolí eh? o amb el dit han de ser accessibles per teclat. A més, s'ha de donar temps suficient per poder llegir i utilitzar el contingut. Vale? Ha de ser operable en un temps concret. Les mides i les reaccions físiques també s'han de tenir en compte. És a dir, per exemple, els el centelleig, no? que no et no puguin provocar epilèpsia, coses d'aquest tipus. I que sigui navegable, o sigui que l'usuari sàpigui trobar ajudes per saber on anar, on es troba, operable, que pugui interactuar amb ell. O sigui, una cosa és que hi pugui accedir i no? un altres que pugui operar en ell. Però és que el següent pen és que el pugui entendre. És a dir, que sigui comprensible. Aquest és el tercer principi de les guacas. És a dir, tothom, tots els usuaris han d'entendre la informació i les oportunitats principi. Doncs a la llegibilitat, hem d'entendre la llengua, hem de veure què, què vol dir, que si els paràgrafs són molt llargs, molt curts. Us deia abans com ofegava llegint el nom de la llei. Eh? Doncs això, ah, que sigui previsible, és a dir, que tu puguis preveure què farà el web. Si jo veig un botó, jo he d'entendre que quan faig clic en un botó passa alguna cosa, no? sigui previsible i que tingui ajuda a l'entrada de dades especialment en el cas dels formularis o sigui, que et vagi ajudant quan vas a omplir un formulari i l'últim principi el quart que no menys important eh? és robust robust què vol dir doncs que mmm, diversos agents d'usuari han de poder interpretar el que diu aquest, aquest web o aquesta aplicació mòbil. Per tant, ha de ser accessible amb tots els navegadors, amb tots els sistemes operatius, amb tots els dispositius, amb els, les tecnologies de suport com pot ser un lector de pantalla. O sigui. De qualsevol manera has de poder consultar això, o sigui, l'han de poder interpretar. Per tant, recordem, tornem enrere, perceptible, operable comprensible i robust. Aquests són els quatre principis en els quals es basen aquestes vaques. I cadascun d'aquests principis té uns criteris a dins no? i et diu pues, perquè sigui perceptible el criteri 1.1. Eh, ara es vaig a dir així a la babalà perquè no, no els tinc llistats. Bé, bueno, són molts. Eh? Ah, doncs, per exemple, tot el contingut ha de ser accessible per teclat. No? I et diu pues, has de fer aquest tipus de comprovacions per saber si això és així. Vale? Llavors, eh, cadascun d'aquests criteris té un nivell de compliment que va de la A a la triple o si sigui, pot ser A doble A A A o triple A A A. a. Com més A té, a més persones arriba. És a dir eh, un criteri de la A seria l'ús del color. Per què? Perquè si ja no fas bé l'ús del color no arribes a ningú directament. Um, un criteri de la doble A seria l'orientació del dispositiu. Penseu en un mòbil no? doncs que es pugui veure així i així. Doncs aquí arribaràs a una mica més de gent i un criteri de la triple A seria l'ús de la llengua de signes, que arribaries doncs, a moltíssima més gent. Llavors, jo us ho, us ho he enfocat com arribar més gent, en realitat és que sigui estòper, no? que, que sigui problema per al mínim de gent possible. No? Aquests serien els quatre, els quatre, els quatre principis de l'accessibilitat, de les guaques que són els més importants. Passo a aquesta part més teòrica per anar a una cosa més lúdica, que és que jo no vulgui deixar mai passar l'oportunitat de parlar del que jo anomeno els mites de l'accessibilitat web, que deia al principi. Um, si tornem a la definició del concepte que us he dit abans, no? que tothom ha de ser capaç d'accedir als continguts i a les funcionalitats independentment de la diversitat funcional, sensorial, motriu, intel·lectual o mental, i del context d'ús, no? l'ambient, doncs, tot i així, jo sempre em ve al cap no? la situació que podria ser més complexa, que no és la més complexa, eh? però és una de les que a tothom li ve al cap, que és la pèrdua de visió. No? Jo doncs sempre penso en un talp, no? que no s'hi veu, però fa una visió completament normal. Però n'hi ha moltes més, moltes més. Um, per exemple, no mirar la pantalla. Resulta que perdem la visió no? i tenim doncs, ceguesa o, o podria ser temporal i poden ser cataractes. Però també pot ser que no puguem mirar la pantalla en el moment. Per què? Per estem conduint? Doncs per aquestes persones també és l'accessibilitat. No és només perquè no s'hi veu, és pel que no pot mirar la pantalla. No? Doncs quina seria la solució que faríem servir? Doncs pues la interacció per veu. O sigui, ara està super de moda, Alexa, o okay, que Google... En fi, ho tenim molt per la mà ara, però això, fins fa no gaire, no no, no hi pensàvem. no uh, Un altre concepte, per exemple, doncs una persona amb baixa visió. No? Amb baixa visió, um, però pot ser que tingui un glau coma, o pot ser que simplement aquell dia tingui conjuntivitis. Doncs, i si ens trobem en un web que té la lletra, la informació legal molt petita? Doncs, aquest seria un cas d'accessibilitat. No cal tenir glau coma perquè et passi això. Què faríem? Doncs faríem zoom. No? Faia ja perquè estem tan acostumats amb el mòbil. Faríem zoom. Hem de permetre que es pugui fer zoom en una pantalla per poder veure aquesta lletra petita. Un altre dels mites, per exemple. Doncs, Pensem la cegués al color, no? Que, no, que no veus els colors, no? pots tenir daltonisme, per exemple. Però també pot ser perquè estiguis enlluernat, perquè hi ha una llum molt forta, perquè resulta que estàs a la platja aquí amb el teu gorro, les teves ulleres, llegint amb el teu Kindle i no t'hi veus perquè t'està reflectint. No pot passar, amb el Kindle això no passa. Però imagineu-vos no? que estàs amb una pantalla i, i intentes fer un tràmit a la platja perquè... i no pots perquè estàs enlluernat. Doncs la solució a aquest problema seria un bon contrast. Veieu que al final no és, no és això, no és que hem perdut la visió o tenim baixa visió o tenim certs el color, no, és que això afecta a tothom. Un altre cas que, que no pensaríem i que també és un mite. Doncs la pèrdua d'edició. Ah, no, les persones. També pots tenir otitis. O pots no entendre l'idioma. I dius, què? Què diu? No, no entenc. què m'està parlant? O pot ser que estigues en un entorn tan sorollós o tan silenciós que no puguis mirar un vídeo perquè estàs en un concert o perquè estàs a la biblioteca. Doncs quina solució aportem això? Subtítols. Poses subtítols i ja està arreglat. Veieu que va afectant a tothom. Eh? això és que Per això us deia que són una mica mites perquè sempre pensem en la persona que té la diversitat funcional i no és només aquesta persona. Un altre. La baixa mobilitat, no? per ser una persona amb paràlisi, en Parkinson, però també pot ser que hagi anat a jugar a pàdel i doncs s'hagi fet una tendinitis no o tingui un esquins perquè ha caigut caminant pel carrer. O pot ser que estigueu fent servir el mòbil amb una sola mà perquè esteu a l'autobús agafats i no po només podeu fer servir una mà. i Llavors, quina solució donem a aquest problema? Fem els punts d'interacció molt més grans perquè amb una sola mà puguis fer el moviment. Veieu que... Solucions hi ha pràcticament per tot a nivell d'accessibilitat. Un altre mite seria el que afecta la dificultat d'extensió i concentració. No? Una persona amb autisme, amb TDAH, amb ansietat, amb depressió, amb mal de cap. Però també pot ser que estiguem fent una altra cosa, com per exemple cuidar un nen petit. Doncs, com ens soluciona la vida? Si estem, que no estem atents al que hem d'estar perquè volem fer una cosa a la vegada que una altra. Doncs simplificant l'organització dels continguts. Com més senzills són, més fàcils són d'entendre i pots fer més d'una tasca a la vegada. I per últim, l'últim mite que, que a mi m'agrada sempre explicar eh, seria el de la comprensió lectora. Per què? Doncs perquè potser hi ha una persona que té dislèxia o té sordesa de naixement i no, i no entenc el que l'estàs dient, perquè no ho entenc, però també pot ser una persona que tingui baixos coneixements educatius o que tingui baixos coneixements de l'idioma o que l'entorn sigui tan complex, o un carrer tan bulliciós, que no siguis capaç d'assimilar una informació que és molt complexa, com soluciona, bueno, en aquest cas, no, com us poso l'exemple, no, la parte contratanta de la parte contratanta i dius, eh, no entenc res del que m'estan dient. Uh, com fem, com arreglem aquesta situació? Doncs amb textos senzills, senzillesa de textos. Com més senzill, que senzill no vol dir que sigui per a tontos, que diem, eh? eh senzill no vol dir eh, que o sigui, no cal posar el, el diari oficial per perquè la gent ho entengui, ho pots explicar d'una altra manera. Això no vol dir que no sigui correcte. Pensem en això també, que eh? no cal posar el DOC per explicar un tràmit. Um, aquest recull que us he explicat està en aquesta taula. És una taula que es diu La diversitat com a font d'inspiració, que està disponible al llibre de l'Olga Carreras i l'Olga Revilla, que es diu Accessibilitat web, QACS 2.1, de manera senzilla. Aquestes dues persones són dos gurus de l'accessibilitat. Us recomano fortament que consulteu el, aquest llibre i, sobretot, l'Olga Carreras té un blog que es diu Usable i accessible, Eh, us he posat els enllaços al final, no patiu, quan tingueu la presentació. Um, és una lectura molt interessant i us la recomano mmm, molt perquè crec que per endinsar-se en el que és l'accessibilitat web és, és molt interessant. I ara vaig al gruix no? al gruix d'aquesta activitat de sensibilització, després del totxo d'explicar-vos la llei, la definició i les guacas i tota aquesta part més dels mites, doncs us explicaré quines són les barreres més comunes que hi ha de l'accessibilitat. N'he triat 8, n'hi ha moltes més, eh? però n'he triat aquestes 8 perquè crec que són molt representatives i us faran veure si no, si no teniu coneixements d'accessibilitat previs, o si els teniu, ho reforçarà. En què us heu de fixar? Jo, no, jo en aquesta sessió d'una hora i mitja no us puc explicar com solucionar els vostres problemes d'accessibilitat, perquè sí, teniu, tothom en té, per tant, no, no patiu. Però us diré en què us heu de fixar. És a dir, us ho diré, us heu de fixar les imatges, en això, en això i en això. Us heu de fixar en les taules, vale? no us diré com ho podeu solucionar, perquè hi ha moltes solucions per a molts problemes. Però sí que, només que quan acabi aquesta sessió, algú de vosaltres, pugui dir, ostres, ja sé on m'he de fixar. Ah, allò que va explicar l'airema, calla, doncs mira, això no ho estem fent bé i ho podem començar a corregir. Moltes coses són de sentit comú, eh? Um, doncs ja me sentiria molt satisfeta. Ah... Um... Aquestes vuit barreres. Comencem. Imatges. La primera, les imatges. No? A mi m'agrada molt Star Wars, no? doncs us poso una foto d'un soldat imperial amb patinet. No? Doncs les imatges són font de conflicte en la sensibilitat constantment, per molts motius. Us poso un, un d'ells, que és pel tipus d'imatge. Les imatges poden ser molts tipus, però el que ens interessa ara és si poden ser decoratives o descriptives. Quina diferència hi ha entre una i l'altra? Doncs una imatge decorativa no aporta, no aporta significat al text. Què vol dir? Que la podries eliminar i no passaria res. I, en canvi, una imatge descriptiva és una imatge que aporta informació al contingut. I, per tant, si l'elimines, estàs eliminant informació que tu estàs donant. Què vol dir? Que si una persona cega, poso l'exemple cega perquè, evidentment, no veu la imatge, no té manera d'accedir a aquesta imatge, i és descriptiva, es perd una part de la informació. En canvi, si la imatge que hi ha és decorativa, no es perd cap tipus d'informació sinó la veu. No? Per exemple, les imatges que heu vist que jo us he posat en aquesta presentació, creieu, és una reflexió perquè sé que no em respondreu, creieu que són decoratives o són descriptives? Deixo pensar. Evidentment són decoratives. Si no les veieu, no passa absolutament res, són acompanyaments. Si no veieu la imatge del soldat imperial, quan jo estic parlant d'imatges, no passa absolutament res. Per què? Perquè l'important és el que estic dient, no la imatge. Vale? Doncs perquè tingueu aquest exemple de la diferència entre decorativa i descritiu. Us posaré un exemple, per exemple, una notícia. Doncs una notícia que publiqueu al vostre web, que s'ha inaugurat un pont, que per passar del vostre municipi al del costat, i la foto és una imatge aèria del poble que ni es veu el pont ni res de res, però és molt bonica i l'he posat perquè és que és molt bonica i queda molt bé i el banner que posaré doncs em queda molt bé, molt bé, aquesta imatge evidentment és decorativa. Ara bé, si amb aquesta noticieta que heu fet al vostre web municipal feu una foto del pont o dos fotos des de diverses perspectives i, a, i li poseu un, un peu de foto que diu el pont s'obrirà el 3 de desembre. Amigo, això és una altra cosa. Aquesta foto ja no és decorativa. És descriptiva. I si una persona no pot accedir-hi, li està faltant aquesta informació. Perquè a la foto del pont tu veuràs que té tres piles, veuràs que és de fusta, el que sigui. Sí, ¿vale? Llavors, tota aquesta part eh, l'heu de tenir en compte quan feu imatges. ¿vale? I com fem que aquesta imatge que no es veu, però que és important, és a dir, és descriptiva, es pugui entendre? Doncs utilitzam alternatives textuals. Vale. Us poso aquí un exemple de tres imatges amb alternativa textual. Les alternatives textuals han de ser apropiades, han de ser comprensibles i han de ser útils. Què vol dir? Que si poso una imatge d'un soldat imperial, imagineu-vos que aquesta imatge fos molt important per a aquesta presentació, que no ho és, eh? però imagineu-vos que fos molt important. Doncs l'alternativa textual seria soldat imperial de Star Wars pujat en un patinet a la pata coixa. Més o menys, llavors la persona que no veu la imatge diria ah, calla, que aquí posat una imatge a Star Wars, perquè hi ha una... Da, da, da, da. En canvi, si aquesta imatge és decorativa, no se li posarà alternativa textual. I una persona que va amb un lector de pantalla se la saltarà i no es perdrà res, no passarà res. Per exemple, aquí veieu, això és un error, us ho posat específicament perquè és un error. Aquesta imatge de la caseta dels dos nens jugant amb un Lego i del grup de nens també jugant, Veieu que l'alternativa textual no, no té res que comenta i comenta no hi ha res dins. Això és un error o no? Perquè si estem en una web de cerca d'imatges doncs possiblement totes les imatges són informatives no? Són descriptives no seran decoratives. En el meu cas són totes decoratives per tant no haurien de portar alternativa textual. Però perquè veieu una miqueta no? O sigui primer diferencieu quin valor té aquesta imatge o quina funció i després veureu si li poseu una alternativa textual o no. Aquestes alternatives textuals no val posar fotografia de imatge de ja ho és una imatge ja ho sabem que és una fotografia l'actor de pantalla ja ho diu imagen i diu no sé què si tu dius imatge d'una poma per exemple l'actor de pantalla de la persona cega que està fent servir l'actor de pantalla li dirà imatge imatge d'una poma no imatge d'una poma no una poma. Una poma vermella, una poma verda, una poma mossegada, el que sigui. Vale? Perquè es fé una miqueta la idea d'això de, de les alternatives textuals. Eh? És, és font de conflicte, és font de conflicte, eh? la imatge però recordeu sempre aquests dos punts: decorativa i descriptiva. N'hi ha molts més tipus eh? però perquè tingueu clar què ha de portar alternativa textual i que no I sobretot quan les utilitzeu penseu. -hi. I la qualitat de les imatges és la mateixa imatge, però distorsionada verticalment o horitzontalment. Si us plau, Les imatges han de tenir qualitat. No es poden distorsionar. No pots tenir una imatge amb mala qualitat en un web o en una aplicació mòbil. O sigui, això fa perdre la credibilitat per començar, però per continuar a nivell d'accessibilitat, bueno, siguis o no siguis vident, vull dir, no, no pot ser. La segona, ja vaig a la segona barrera. La segona barrera són les taules. Les taules són font infinita de conflictes d'accessibilitat. Per què? Doncs perquè la construcció d'una taula és especial. No es fa una taula perquè sí. Llavors, quan una taula està construïda, ha de respondre que sí a aquestes tres preguntes que us fan. Penseu-hi. Entenc el significat de la taula d'un cop d'ull? a través del títol, les etiquetes de les files, les columnes. O sigui, jo entenc, només mirant la taula, l'entenc? Bien, sí, correcte. Dos, puc trobar les dades que necessito d'un cop d'ull? O sigui, la informació està ben organitzada en files, en columnes. Té un disseny gràfic que em detecta perfectament l'encapçalament. Sé que la primera columna és l'encapçalament, la, la primera fila és l'encapçalament, la darrera fila és el peu. O sigui, puc trobar aquesta informació d'un cop d'ull? Sí bé i la tercera pregunta la informació està detallada és a dir hi ha un grau de detall als camps la informació que aporten té, té, té sentit per la codificació sí o no. Vale? Llavors això ho hem pensat visualment no? us ha dit si ho veus en un cop d'ull no? tot això si heu respost afirmativament a aquestes tres preguntes. Vale? Llavors el mateix però sense veure-la. Vale? O sigui, sense tenir un disseny gràfic de taula ha de complir els mateixos objectius. Per tant, ha de tenir títol, ha d'estar ben etiquetada, la informació ha d'estar agrupada en files, en columnes, um, ha d'estar ben granulitzat el detall i tot això com es fa amb el codi. Amb el codi, els lectors de pantalla llegeix i els cercadors, o sigui, Google, per exemple, llegeixen el codi de les taules. Vale? Per tant, sempre han d'estar ben construïdes perquè mm, Tu pots, puguis anar d'un encapçalament d'una dada a una altra. Per tant, què hem de revisar d'una taula? Hem de revisar que tingui títol, que tingui resum, és molt important el resum, que tingui una bona estructura, una capçalera, un cos, un peu. O sigui, aquí, per exemple, títol 1, títol 2, títol 3 són els encapçalaments. Títol, fila 1, encapçalaments totals serien al peu. El contingut, que hi hagi enllaços, l'amplada de les files, les columnes. O sigui, una taula no, no es fa de perquè si sí, a la Bàbala ha de ser un contingut que sigui tabulat per començar, és a dir, insisteixo en què heu de respondre les, les tres preguntes, entenc el significat de la taula, puc trobar les dades i la informació està detallada i s'ha de construir d'una manera en concreta. En HTML, ara no us explicaré com s'ha de fer, però bé, bueno, hi ha uns... Hi ha un estàndard per, per, per crear les taules i s'ha de seguir. No pots no, posar-li una taula aquí i aquesta fina la posa la vermella i aquella la posa groga i aquesta la faig més ampla i aquella més petita i aquí poso la lletra més gran i aquí... No. O sigui, les taules s'han de construir de manera accessible. Direu que és soc la, la, la barrufeta rondinaire? Sí. S'ha de fer bé i si no es fa bé, doncs hi ha problemes d'accessibilitat. Per això us dic que Penseu que he anat a buscar els exemples més complicats, eh? les imatges, les taules, i ara anem al següent, eh? el contrast de color. Us deia al principi que el color eh, és molt important. Per què? Doncs perquè hi ha gent que no veu el color, ni més ni menys. I, per tant, és un greu jo comparatiu que jo li atorgui informació a un color o a un altre, perquè no tens per què veure -ho. o perquè tu has imprès en blanc i negre. Per posar un exemple, no cal, no cal ser daltònic o, o tenir alguna, alguna alguna diversitat funcional a nivell de visual. Uh, llavors, perquè us feu la idea, un títol negre sobre un fons blanc és el contrast perfecte. Vale? Aquest contrast de color amb el fons blanc, ideal. és el Però, en canvi, un títol vermell sobre un fons taronja, no. Com us ho explico això? Aquí ho veieu. Hi ha una sèrie de hi ha webs per, per comprovar el contrast de color. Al final de la presentació n'hi ha unes quantes. Eh? Aquest és un dels comprovadors, que és el WebAIM, un de molts. cercau a Google. Comprovar contrast de color, contrast, color contrast checker. Hi ha moltíssims. Vale, llavors, hem fet una prova i aquí us deia, jo he posat de color de fons a el codi del blanc, vale, aquí a l'esquerra, no sé si veieu el meu ratolí. Espero que sí, si no, pues, l'estic movent a l'esquerra uh, i que el text és blau, aquest blau, el 0, FF. 0, 0, 0, 0 F, F, eh? i llavors em diu, doncs mira, tens un contrast de 8 amb 59 a 1 Bé, i diu, mira, les guaques que hem parlat abans, la doble pel text normal el passes i la triple A també, mira, diu, pel text gran, també passa la A i la doble I per objectes gràfics també passa. Ah, molt bé. Ara us diré què vol dir gran i petit. Eh? En canvi, hem fet la prova amb un altre tipus de color. I li hem dit, mira, el fons serà de color taronja. Eh? Perquè mira, a mi m'agrada molt el taronja i el posaré taronja perquè m'agrada la Fanta. I el text el posaré de color vermell perquè m'agrada el vermell. Mira, és el meu color corporatiu i faré servir vermell. Calla. Què passa? Que el contrast que fa el vermell amb el taronja és de 1 amb 58 a 1 clar, en comparació amb el 8 amb 59 a 1 de l'altre podeu veure que la diferència és abismal i llavors ja t'ho diu mira en text normal falla a la doble i a la triple però és que en text gran també falla i amb objectes gràfics i, i de l'interfície d'usuari també falla i direu clar si ja es veu que no ara imagineu-vos que no veieu els colors o sigui si ara és un problema imagineu-vos si a sobre no veieu els colors doncs aquest és un exemple només perquè veieu que el contrast de color és molt important. Vale? Llavors el contrast mínim dels textos per sobre de fons sempre ha de ser com a mínim per als textos normals de 4,5 a 1. Què és un text normal? Millor us explicaré que és un text gran. Tot el que no sigui gran és, és normal i pels textos grans ha de ser de 3 a 1. Vale? De 3 a 1. Llavors, un text gran què és? Doncs un que tingui o 14 punts que serien uns 18,6 píxels més o menys en negreta o major, o sigui més de 14 punts o més de 18,6 píxels. Vale? O que tingui 18 punts o més, és a dir, si està en negreta. Veieu que aquí The Five, Boxing, Wizards, Jump, Quickly, està en negreta. Vale? Té la mateixa mida que el de dalt, però està en negreta. Per tant, si té 14 punts en negreta o és més gran, de 18 punts és un text gran si té 14 punts i cap a baix sense negreta és normal. Vale? Llavors heu de saber quatre si voleu apuntar eh? 4,5 a 1 textos normals 3 a 1 textos grans. Vale? Evidentment en el primer exemple passa de llarg el, el 4,5 i el 3 a 1 i en el segon cas pues no arriba 1, 58 no arriba. Bueno, pues, ja us deia. Hi ha mesuradors de contrast en línia, com aquest que us he ensenyat del WebAIM, però també teniu extensions al Firefox, que es diu el Colorzilla, és molt graciós, Colorzilla, uh, el Contrast Checker, la, el Chrome Contrast, el Color Analyzer, o sigui, hi ha moltíssims comprovedors de contrast. Això només cal que cerqueu a qualsevol cercador i, i trobareu moltíssims. Podeu anar fent les proves, mira, mires la teva web i dirà mira, doncs aquí passes, aquí no passes. Vale? També us heu de recordar que no només s'ha de mirar els textos amb el fons, no? el contrast va molt més enllà. El color no pot tenir significat o si té significat ha d'estar explicat també textualment. Què vull dir amb això? Doncs pues que aquests semàfors, si heu estat a Berlín, no? doncs sabreu que els semàfors a Berlín són així. Doncs aquests semàfors haurien de significar exactament el mateix independentment del color que tinguin. És a dir, L'homenot caminant en, bla, en, ai, en blau, en verd. És igual que estigui en verd que que estigui en vermell. Vol dir caminar. I l'homenot quiet vol dir aturar-te. És igual que estigui en vermell que que estigui en blau. Venia amb, amb el blau, en verd, perdó. Vale, I per això us he fet aquesta composició, perquè el normal, no? el, que, ai, perdó. el que sempre trobareu als semàfors és aquest, el de a dalt a l'esquerra, que és l'home caminant en verd i l'home aturat en vermell, però si canvieu els colors hauria de significar el mateix i si els poseu els dos en verd hauria de significar el mateix i si els poseu els dos en, en vermell hauria de significar el mateix. Això aplicat a una web, com ho fem? Imagineu-vos que tenim un formulari i podeu avançar o tirar enrere i resulta que avançar el botó és, ver és verd i tirar enrere és vermell. Malament. No pots donar informació exclusivament amb el color, perquè una persona que no diferencia aquests colors no sabrà quin botó donar. Ara bé, si aquest color ve acompanyat d'informació textual, és a dir, un botó que digui avançar i sigui verd, no em molesta que sigui verd, perquè ja posa avançar. I un botó que digui cancel·lar i sigui vermell, no m'importa que sigui vermell, perquè l important no és que sigui vermell, és que posa cancel·lar. Vale? No sé si queda clar aquest concepte, creu perquè com que no interactuem, no puc saber si, si, si us va bé o no. Però la idea seria aquesta. El color no ha de tenir significat perquè si en té, qui no veu el color s'ho perd. Més clar, més senzill, no, no pot estar. Per tant, uh, i si ho feu servir ho heu de codificar d'una altra manera perquè sense veure-ho es pugui interpretar. Disculpeu. Parlem amb el color que també és font de... No vaig a mirar les imatges ja, eh? Però bé, bueno, perquè tingueu una, una idea així com per sobre. La següent barrera que he destacat són els encapçalaments i l'ordre de lectura. I direu, aquesta dona de què em parla? Doncs a veure, per saber on pots començar a llegir una web o una aplicació mòbil, ha d'haver-hi una arquitectura, ha d'haver-hi un ordre. I aquest ordre com s'indica? Doncs amb encapçalaments. Ni més ni menys. Títol 1, títol 2, títol 3, títol 4, no? El que, si sabeu coneixements d'HTML, seria la h 1 H2, H3, H4. Llavors, això s'ha d'etiquetar bé. Si no s'etiqueta bé, no sabràs on estàs. I no pots fer un H1, perdó, eh? I saltar l'H3, l'H2, hola? On està? No, ha d'haver-hi un ordre de lectura. Vale? Llavors, l'ordre de lectura s'aconsegueix amb els encapsulaments. Ara us he parlat de webs. No? I us he parlat de l'AC1, l'AC2, l'act 3 però això també no afecta els documents sense oblidar-nos. Vale? Uh, quan, quan esteu treballant i quan esteu utilitzant un, un lector de pantalla, un JAUS, un NVDA, un qualsevol lector de pantalla una mica potent, uh, les persones que els utilitzen normalment salten d'encapçalament perquè la l'encapçalament ja els hi diu eh, m'ho invento, eh? Demanar cita. Ah, no. Següent encapçalament. Eh, cancelar cita. Aquest. Saps? Uh, per tant, els encapsulaments molt importants molt, és un dels bueno, una de les barreres principals com les altres que us he explicat doncs també és molt important. Vale? Llavors tots els documents han de tenir un ordre i, i és igual que aquest document sigui un producte digital sigui un web o sigui un Word o sigui un PowerPoint o sigui un PDF. L'ordre de lectura és el més important. Vale? Llavors en aquest cas l'ordre dels factors sí que altera el producte sí que l'altera perquè no serà el mateix començar pel punt 3 que començar pel punt 1. Us he posat aquí a la dreta una captura de pantalla d'un PDF que té els marcadors. Els marcadors el que fan és agafar l'ordre de lectura. Et Va dir introducció, tipus de contingut, gestió d'avisos. Veieu que estan, estan ordenats. Vale? Una carta, una memòria, una web, una invitació és igual tot de tenir ordre de, ordre de lectura i l'ordre de lectura s'aconsegueix amb encapsulaments i és que no n'hi ha més o sigui dos més dos són quatre. Um, en funció del programari que utilitzeu doncs en el cas dels documents doncs es marcaran els encapsulaments amb títols en subtítols en fi això ho podeu a cadascú ¿vale? però que sabeu que això és un tema molt molt important i, i, i es pot revisar més com us deia eh? tot és mesurable en l'accessibilitat. La segona barrera és la llegi... ara ho diré bé, la llegibilitat i el llenguatge senzill. I ara us llegiré aquesta aquest embarbosament tan fantàstic, bé, us explico, eh? um, el resum d'això és que s'ha d'escriure, perquè es pugui entendre, vale? Encara que estiguis a l'administració, si o si sigui, o són sigui, recordeu el quadre d'abans sobre els principals problemes, un d'ells era la compressió lectora. És és que la compressió lectora i la dificultat d'atenció i de concentració són problemes d'accés. Poden Bé, bueno, són problemes d'accessibilitat i, per tant, sempre hem de pensar que la informació que s'emet com a administració, en el vostre cas com a administració local, ha d'estar pensada per a tothom. I això inclou persones amb dislèxia, amb ansietat, amb depressió, amb TDAH, amb baix coneixement de l'idioma, amb baix nivell educatiu, de tots tipus. Si jo començo, la gallina xica, tica, mica, cama, curta i ballarica va tenir sis fills, xics, tics, mics, cama, curts i ballarics. Si la gallina xica, tica, mica, cama, curta i ballarica no hagués estat tan xica, tica, mica, cama, curta i ballarica, els seus fills, xics, tics, mics, cama, curts i ballarics no haguessin estat tan tics, xics, tics, mics, cama, curts i ballarics. Això una persona amb ansietat? No. O sigui, no, mai. tanca l'ordinador, que calli la irema. Eh? Llavors, si us plau. Això costa. Hem de pensar a fer eh, frases que s'entenguin. Subjecte, verb, predicat. Llenguatge planer. Lenguatge, el llenguatge planer ens encanta. O sigui, eh, us posaré un exemple del que seria un tipus, una demostració d'un de, de, exemple de llenguatge planer que seria doncs, aquest plaig infogràfic que diu vagues als aeroports. Més clar, impossible. Eh? Vaga, aeroport. En cas de retard o cancel·lació. Patal cancel·lació tens dreta ta ta ta i dos enllaços i se'n s'acabó. Vale? Llavors això és una capa d'informació molt senzilla amb dades principals en un llenguatge planer i té una de profundir amb un enllaç. Vamos, més més senzill que això hi ha quasi un tuit no sé com dir ho ha de ser molt senzill. Això seria una molt bona pràctica també per mi aquest de la dreta és, és estrella total perquè és, un, és una molt bona pràctica que són les instruccions per la guia d'estudi del temari de la convocatòria d'oposicions, i enteneu, eh? oposicions, al cos de subaltern, de la Generalitat, la convocatòria, no sé quantos, que està reservada per persones amb discapacitat intel·lectual. Doncs aquí tenen unes instruccions per entendre-ho. Ostres, això és fantàstic. Això és fantàstic. És impossible que no s'entengui. Per mi aquest, aquest exemple és que és top de, de tops de tops, perquè bueno, la idea és aquesta. O sigui, tot ha de ser llegible i entenidor. I, i, I ara esteu pensant, jo, nosaltres, des de l'experiència de la Generalitat, sempre tothom posa el DOC, el Diari Oficial de la Generalitat, amb aquells títols, amb aquelles coses llargues. I diu, no, és que si no poso el DOC no és legal. No, senyor, això no és així. Tu pots explicar les coses de moltes maneres. I pots enllaçar el DOC, clar que sí, als vostres, als vostres butlletins oficials, etc etc. Eh? O sigui, hi ha moltes maneres d'explicar les coses i, i explicar-les de manera senzilla no vol dir que no siguin legals perquè tu sempre tindràs el teu suport legal al darrere no? i podràs dir aquesta informació la pots ampliar en aquest document oficial. Però no és el mateix dir instruccions per a la guia d'estudi d'altamari que l'embarbussament d'abans eh? no, no té absolutament res a veure. Sobretot penseu en llenguatge planer, frases senzilles, subjecte, verb, predicat. la gent Què és el que entén? El més fàcil. És així, entenen el més fàcil. I si no s'ho miren és que no ho entenen. No hi ha més. Següent punt. Ai, els vídeos i els àudios. Aquests també són font principal de, de barrera de barrera de l'accessibilitat. Per què? Doncs perquè els vídeos tenen un component visual i els àudios tenen un component auditiu. No més. Llavors hem de poder de poder llegir els vídeos i els àudios. Els hem de poder llegir. És una cosa com no? els vídeos no, no es llegeixen, s'escolten. Bueno, ja però s'han de poder llegir. Com? Doncs evidentment amb subtítols i descripcions. Què és un vídeo accessible? Doncs un vídeo accessible és un vídeo que fa possible que tothom accedeixi al seu contingut, ni més ni menys. Per tant, si és un vídeo amb subtítols, una persona eh, que no s'hi veu llegirà els subtítols. No? Si és un vídeo amb àudio i té subtítols, la persona que no s'hi veu llegirà els subtítols. Per tant, els subtítols són molt importants. Si té una audiodescripció, doncs la persona que no el veu tindrà més dades a part de la, del, del subtítol i sabrà si s'obre una porta o no s'obre una porta perquè no ho faig soroll. Jo només perquè us fó a la idea. Segons les enquestes més o menys, els, els vídeos en subtítols tenen fins i tot quasi un 15% més de visualitzacions completes. O sigui, penseu en els vostres vídeos. Voleu que es vegin? Voleu que arribin a la gent? poseu-li subtítols bueno, primer perquè és un obligatiu una obligació legal. Com us deia l'Ester al principi però també és moral és a dir hem de fer que les coses arriben a tothom i si tu estàs explicant com fer un tràmit al a la teva sovó electrònica lo que vols és que la gent ho entengui amb la qual cosa eh, ho hem de fer llavors qui, qui, què ens trobem ens trobem vídeos sense so vídeos amb so sense subtítols vídeos amb so, sense subtítols i sense descripcions i àudios sense transcripcions. Caso només tens un àudio i està consultant una persona que no sent, necessitarà una transcripció textual perquè és que si no no, no, no podrà accedir a aquesta informació. Llavors, per treballar els vídeos accessibles hem de començar des del principi. Sobretot si som els creadors del vídeo. Si dalt d'on hem fet, doncs Miracles, doncs a l'Urdes. Llavors, què hem de fer abans de produir-los, durant la producció i un cop fets. Ara parlo dels vídeos perquè potser més complicat un vídeo que, que un àudio. Eh? Uh, abans de la producció, què hem de fer? Doncs hem d'escriure els continguts uh, per crear missatges clars. Hem de localitzar els elements visuals més importants per si hem de fer una audiodescripció. El que us deia, no? S'obre la porta. Doncs, clar, si no veus, no saps que s'obre una porta. Hem de pensar els esquemes de color perquè respecte el contrast. Si voleu, torno al contrast de color. Eh? Aquesta imatge. Tip, tip, tip. Eh? Aquesta imatge té aquest, un contrast de color fantàstic. Eh? Doncs, allà, tot endavant, eh? uh, durant la producció, això això abans de fer el vídeo. Mentre l'estem enregistrant, què hem de vigilar? Doncs que l'àudio sigui clar, que sigui entenedor, que tingui qualitat de so, que tinguin qualitat d'imatge, que tingui descripcions dels gràfics, les taules que apareguin en un vídeo, eh, que surti a, a la descripció. Si la música de fons no és necessària, no la posem perquè al final no volem que agafi protagonisme no evitem canvis bruscos de llum de llum a foscor de foscor a llum perquè les persones que tenen epilepsia fotosensible, doncs això els hi pot afarcar tot això durant la producció i un cop fet el vídeo no? que seria el punt 3 doncs l'usuari ha de poder controlar el vídeo de pujar, pujar i baixar el volum aturar la reproducció tirant rere o tirant davant que això ja no depèn tant del vídeo sinó del reproductor en el que el posis no però bueno a uh, El vídeo s'ha de poder controlar per teclat, eh? que amb el teclat puguis anar darrere endavant, aturar, amb l'espai, amb l'intro, el que sigui. Que el vídeo ha d'incloure subtítols i audiodescripcions. Vale? Sabeu la diferència? No sé si l'he explicat, però explico després. Um, I que tingui transcripció ja, bueno, ja és el top. O sigui, si té subtítol, audiodescripció i transcripció ja, bueno, som la, la festa de l'accessibilitat. Um, Ara us parlaré de què són els subtítols i què són les audiodescripcions, perquè moltes vegades no ho sabem i, i també hi ha una, una confusió amb, el, amb la nomenclatura en anglès, que estem tots com molt acostumats al CC, no? aquells closed captions, eh, per amb ells subtitles i captions és una cosa diferent, per nosaltres no, és lo mateix, subtítols. Quins són els subtítols? Els subtítols eh, han de donar informació textual del que s'està parlant o del que se sent. Seria i llavors d'estar en un format de text dins d'un document que normalment és un SRT i hi ha diversos formats. Vale? Um, a més dels diàlegs també hem d'incloure informació del context no si hi ha un efecte sonor identifiquen qui parla. Vale? Uh, la informació normalment de context sempre va majúscules ara us, us mireu aquest exemple no? soroll d'espases en una batalla en una baralla i el Darth Vader li diu sento per l'espoilers jo sóc el teu pare, no? doncs les, els subtítols està donant-te informació de, de, de, de que hi ha un soroll d'espases. No Normalment el màxim són dues línies per cada escena, poden estar en diversos idiomes, en fi. Els subtítols, bueno, jo crec que més o menys tothom sap que és un subtítol. No? A més, a YouTube, per exemple, hi ha eines per afegir al Creative Studio, hi ha moltes eines, hi ha diverses aplicacions. Eh, Bé, bueno, no és relativament difícil fer subtítols de vídeos. A més, se'ls pots descarregar un confet, en fi. Què és una audiodescripció? Doncs una descripció ja és una altra cosa. L'audiodescripció el que permet és que una persona que no s'hi veu pugui veure el vídeo. Per tant, el que fa és descriure el que passa a la imatge. No només et diu que hi ha soroll d'espases i que el, Luke, el, el Darth Vader li ha dit Duc, jo sóc el teu pare, sinó que a més t'explica que el Darth Vader està aixecant l'espasa perquè no ho podem veure. No? Llavors, Darth Vader aixeca l'espasa làser davant de Luke Skywalker. Soroll d'espases a la batalla i Darth Vader diu Luke, jo sóc el teu pare. Doncs això seria una audiodescripció que inclou. El subtítol més aquesta informació. Normalment als vídeos pots posar-li els subtítols en un arxiu o l'audiodescripció en un altre i per tant qui vol una descripció ja no es posa els subtítols perquè l'audiodescripció ho inclou tot. ¿vale? Um... Quines alternatives tenim a les audiodescripcions? Doncs que podem fer la descripció en un format text perquè un lector la pugui llegir i si són vídeos curts d'uns sis o campanyes es pot remetre una falca de ràdio si n'hi ha per exemple. Vale. Què passa amb els vídeos a, en directe no? els streamings? Doncs clar un streaming o tens un traductor i un traductor perdó un, un editor que al moment el va subtitulant o tens la transcripció automàtica en YouTube, per exemple, els vídeos en castellà i en anglès i en altres idioms, en català no encara, te fan subtítols automàtics. Això és una meravella. S'han d'ajustar, eh? hi ha cosetes molt millorables, però existeix en català no n'hi ha. Per tant, eh, us aconsellem que si feu vídeos en streaming, doncs un cop... A... La llei et permet que mentre l'emets en directe eh, no cal que tingui els subtítols. Ara bé, quan el puges al web, un cop web l'aplicació, un cop ja s'ha emès, ha de tenir subtítols, com a mínim, per complir la l'AA la ha de tenir subtítols i audiodescripcions. És, és un tema llarg, eh?, el dels subtítols i les audiodescripcions. Vaig a les visualitzacions de dades. Uh, les visualitzacions de dades estan molt de moda perquè, perquè és una manera molt xula no? de comunicar, és una manera molt entenedora de comunicar. Allò de una imatge val més que mil paraules és cert i està clar. Uh, jo sempre quan penso en les visualitzacions me'n recordo de Matrix de la pel·lícula que era crec que es trenen una no sé quina versió en breu i que deien triar la, la una pastilla no la la blava o la vermella no doncs Matrix seria la gran visualització de dades no o sigui en el món real que ens ocupa doncs una una visualització de dades és una representació gràfica de dades o de conceptes també pot ser vale? I, i serveix per formar-te com una imatge mental que t'ajuda a prendre decisions vale? i les visualitzacions poden ser o dinàmiques o estàtiques. Va vale? mm, bé bueno, estan molt de moda està molt de moda perquè funcionen eh? no estan de moda perquè com les obreres o els pantalons de campana estan de moda perquè funcionen. Uh, però costa molt fer-les accessibles. a o sigui, L'accessibilitat té com una relació d'amor-odi amb les visualitzacions de dades perquè costa molt fer-les accessibles, precisament perquè el concepte implica visualització, implica veure, i per tant aquest ja és un principi que xoca amb l'accessibilitat web pura i dura. No? Uh, us he posat aquest exemple de, del la visualització de dades sobre la temporada de la Stephen Curry perquè és una de visualització de dades molt, molt és dinàmica, és, és molt xula i, i d'un cop d'ull no? tu pots veure, és que a més que el concepte és veure, no? pots veure una foto d'aquesta persona, pots veure els punts que ha fet amb una gràfica, pots veure els partits, quina ha, no? quin ha estat més o menys la mitjana de punts que ha fet, pots veure els punts, Pots veure quants, quants, no sé què vol dir, shots, bueno, els, les, els llançaments, no els que ha perdut i els que ha fet. Pots veure la seva posició a la, a la, a la canxa, no? O sigui, és una visibilitat molt completa i molt, els colors, jugar molt bé amb els colors, no? I a més t'està dient, mira, els que ha fet i els que ha perdut, no? I on estava ubicat i... I amb això, per exemple, aquest senyor, el senyor Stephen Curry, podria treballar i diria, mira, és que quan tiro de tres metres a la dreta no ho faig bé i quan tiro a l'esquerra, no? o sigui, el que us deia, eh? Um, us ajuden a prendre decisions. És un mapa mental que t'ajuda a prendre decisions, no? Clar, fer això accessible, cuidao, difícil. Per què? Primer si és dinàmic és molt complicat perquè la representació del que hi ha es va modificant en funció de l'acció de l'usuari. Per tant, eh, és difícil. Què hem de fer? Doncs tot el que us he explicat abans s'ha d'aplicar a, a una visualització. Contrast de color, encapçalaments, llenguatge planer, tot el que us he dit, tot el que us he dit. Alternatives textuals. Tot això s'ha d'aplicar en aquestes visualitzacions. Us poso una altra que és com molt molt coneguda que és la de la Ballena Franca que és del Jaime Sierra que també és bueno, és una infografia, en aquest cas, la Trenora una la Visió de Sociedades Dinàmica, això és una infografia publicada a premsa que us parla d'aquesta bueno, ballena franca no? i us parla pues, de les barbes, no? la cèdula d'identitat, com respiren, el cicle vital, no? la mida, realment és, és, és impressionant, no? com és una, una balena franca austral o una pigmea, en fi, el pes, bueno, el mapa d'on està, en fi que menja, no? quan meneix, bueno, és una infografia com molt interessant, no? diguéssim, bueno, interessant, treu-me si t'interessen les balenes, però que d'un cop d'ull, més o menys és com molta informació, a més l'ús del color és correcte, veus vermells, veus blaus, no? Doncs, bueno, hem de pensar això, que, que els grups de dades que són grans, es poden visualitzar doncs, en mapes, en narratives de desplaçament, en taules dinàmiques, en pictogrames, en gràfics de bombolles, en infografies i això s'ha de fer accessible. Hi ha eines com per exemple Tabló, Power BI, Sketch, Maps que et permeten fer visualitzacions. Què passa amb l'accessibilitat? Doncs hi ha algunes d'aquestes eines que tenen opcions d'accessibilitat. Heu de tenir sempre en compte els bàsics alternativa textual si no tens manera de fer aquesta per visualització de dades accessible el cas de fer és posar-li una alternativa textual és a dir en aquest cas aquesta alternativa textual d'aquesta infografia seria en eh, resum de les, bueno, de les principals característiques de la ballena franca eh, la cèdula d'identitat, les barbes En fi ser una, un resum una mica llarg o acompanyar-lo d'un text que tu puguis que puguis descarregar perquè que una persona que no s'hi veu, o que té una connexió molt lenta i no descarrega imatges, no només el que no s'hi veu, eh, o una persona que no pot veure aquest tipus de lletra tan petit, eh? jo ara m'acosto la pantalla de veritat, com la còpola vuelve a iniciar-se el cicle que dura uns tres anys. He anat llegir el moment de la còpola. Bé, doncs igual no ho no pot llegir bé, llavors, si li poses una alternativa textual, evidentment no, no tindrà la mateixa informació, perquè això està pensat perquè sigui visual, però faràs que sigui parcialment accessible. Llavors, alternativa textual. Contrast de color, sense cap dubte, contrast de color. Que puguis augmentar la tipografia. En aquest cas això és un PDF en poca cosa o una imatge. Però aquí, en aquest d'aquí, que puguis augmentar la imatge, que, que el disseny sigui responsiu si està en una web o una aplicació mòbil. Evidentment. I en el pitjor dels casos, si l'eina amb la que es construeix la visualització de dades no té opcions d'accessibilitat, doncs informem d'una altra manera de les dades. Ara us he posat aquestes dues infografies que són com molt xules, però si voleu parlem de pressupostos. Clar, no és tan xulo de veure pressupostos. O sigui, és molt interessant, és una informació molt interessant, però no és tan visual, perquè són dades, perquè són gràfiques... Llavors, què podem fer? Doncs incloure l'accés a la font de les dades, CSVs, Excels el que tinguem, bases de dades, i incloure un resum de les principals conclusions que es poden extreure d'aquesta visualització. Penseu, no? si fem una visió des dels pressupostos de l'Ajuntament i resulta que ens hem gastat molts diners aquest any a eh, doncs, eh, construir el pont, que parlàvem abans, no? Doncs aquesta és a l'estrella. Doncs possiblement el resum de les principals conclusions són que s'ha fet una partida molt gran eh, per a la construcció del pont, que finalment bla, bla, bla, bla, bla, bla, i també s'ha augmentat el pressupost d'educació, m'ho invento. Vale? Podeu fer un resum. Evidentment, si és una visualització dinàmica, en el moment en què canvies i et moguis, les conclusions seran diferents. Per això dic que s'ha de fer un resum de les principals conclusions que es poden extreure. Com, com més big data sigui, no? com més informació tingui aquesta visualització de dades, més difícil serà fer un resum complet. Per això és molt important posar l'accés a la font de les dades. Bé, només tinc més perquè de visualitzacions de dades, com són complicades de fer accessibles, doncs costa. I me'n vaig a l'altre món. L'últim dels punts, si no m'equivoco, que és al darrer, és el món dels PDFs, digueu. Jo en tinc molts al meu web. Han mm, de ser accessibles. Ah, és una barrera complicada. O sigui, en realitat no és una barrera, perquè un PDF pot ser 100% accessible. És una barrera perquè no ho són i els hem de fer accessibles. I fins ara no els fèiem, um, però es poden construir de manera accessible. Per exemple, un document escanejat. No? Qui no ha escanejat una, un document de fa 15 anys i l'ha penjat al web? És una realitat. Doncs aquest document no es pot interpretar perquè és una imatge. Si l'escaneixes com a imatge i el penges al web és una imatge. Per tant, no es pot entendre. Totes aquestes coses que us poso a la pantalla, idioma, imatge, etiquetatge, títols, taules, marcadors, tot això no es pot interpretar en una imatge. Llavors, la majoria de les accions per convertir un PDF en accessible o per fer-lo de base en accessible estan molt pensades per les persones que utilitzen un lector de pantalla. Per això, visualment, no són apreciables. És a dir, si jo et dic que està ben construït, em diran, oh, vale, jo el veig bé, estava bé abans, no, no estava bé. I vale, llavors, alguns dels principals errors que hi ha els PDFs, els documents en PDF. Parlo dels PDFs, però això és aplicable als Word, als PowerPoints. PDF, com és el document d'intercanvi uh, online, doncs és el que, el que, del que normalment n'hi ha més. Són aquests que us poso. Aquests són alguns, alguns, insisteixo, eh, no, no sortireu d'aquí sabent tot, però alguns dels errors que, es, que poden haver-hi als documents en PDF. Per exemple, l'idioma. Tots els documents en PDF tenen, han de tenir l'idioma indicat. És a dir, si el document està en català, el PDF ha de saber que ell és un document en català. Per, I direu, per què? Si tant se val, si llegeixo jo. Perquè vindrà un lector de pantalla per darrere i quan vagi llegir-ho, agafarà la veu d'una persona en català. No agafarà la veu d'una persona en anglès, perquè llavors la persona en anglès començarà, idioma, car, l'indicar, l'idioma, enteneu? Imagineu-vos que el vostre lector de pantalla és això, no, no pot ser. L'idioma ha d'estar ben indicat. Ha d'estar indicat en el global del document i en les parts. Per què? Doncs perquè si poseu en algun moment del vostre document un text en un idioma diferent al que heu indicat, el document està en català i dins poseu una cita en castellà, doncs li haureu de dir ojo que aquest tros de document està en castellà. Recordeu perquè quan el lector de pantalla estigui llegint digui canvia de veu, canvia d'accent. Ara es posa accent en castellà. Ah, d'acord. Vale. Vale. És molt important. L'alternativa de les imatges ja us ho he explicat abans. No, no cal que, que més tengui més però evidentment si poseu una imatge en un document en PDF ha de tenir alternativa textual. Si no la té. Se la salta. Què vol dir? Que si no n'hi poseu és perquè la imatge és decorativa. Si la imatge no és decorativa ha de tenir alternativa textual. Vale? O sigui, això, ja sé som una mica pesada, eh? però això ho de tenir molt interioritzat. L'etiquetatge. Vale? Um, L'etiquetatge és el que us explicava de l'estructura i, i de l'ordre de lectura, al final, els encapçalaments, els continguts s'han d'etiquetar. S'han d'etiquetar perquè l'actor de pantalla sàpigui què és. Sapi que és un encapçalament, no? Sapi que és una llista, Sapi que és una taula, sàpigui què és una imatge. Recordo, per exemple, les llistes. No val posar un guionet i falsejar una llista. No, hi ha eines per fer llistes. Doncs, perquè quan arribi l'actor de pantalla dirà, lista, lista ordenada, m'ho invento, 1, 2, 3, ja sé que, ara diré, guai, és que això... Només per les persones que fan servir el lector de pantalla, no, i per tothom, i per tothom. Com us explicàvem als mites abans, això és per tothom. Sí que és cert que els que més se beneficiaran de tots aquests, de, de, de totes aquestes solucions són els que utilitzen lectors de pantalla, però no només, no només. Uh, taules, ai, títol, perdó, que m'havia saltat. El títol, el títol és... Completament imprescindible, o sigui, si convertiu un document, no s'ho si no ha passat mai, eh? agafes un document de Word o un OpenOffice Office no? i el converteixes a PDF i el títol que et posa és el nom de l'arxiu. 2000 Imagineu-vos no? el dia d'avui, eh, 2021, 12, 13, guió baix, eh, presentació, eh, sessió no? d'accessibilitat, no tothom navega de la mateixa manera, punt PDF. No pot ser. El títol és una altra cosa. Llavors els lectors de pantalla utilitzen el text que hi ha el títol per identificar el tema del document perquè quan li pregunten al lector, el lector dirà títol. Títi, títi, títi, títi. Tan senzill com això. Eh? O sigui, no, no cal donar-li més voltes. Per tant, el títol s'ha de, s'ha s'ha de, bon, de esmanar, si generes un document en PDF. que ja No em volia posar a explicar-vos com es fa però bueno, si, si converteixes un document de Word a PDF al revés, sí, de Word PDF, perdó, hauràs d'anar a modificar les propietats d'aquest document per dir-li que el títol no és el nom del document, el títol és aquest que et poso jo. Vale? Què més? Les taules. Bé, bueno, ja us he parlat de les taules abans. Doncs el mateix que per a una web, però un PDF. Els a les files, les columnes, el resum, tot. Exactament igual. O sigui, és com si el PDF fos com una petita web, diguéssim. Li apliquen... Totes, totes les, mateixes, les mateixes solucions que has d'aplicar a una web, les has d'aplicar en un bon petit, que és un PDF, eh? per cadascun d'ells. Eh? Penseu quants teniu. Ara eh? feu la reflexió, perquè igual els podeu despublicar. Igual <ríe> no els necessiteu. Eh? Bé, això us ho dic després. Um, què més? Encapçalaments. Us deia abans, uh, hem de ser una estructura. Abans us he ensenyat, mira, si voleu, us recupero. Perdó, eh? Abans us he ensenyat això. Això d'aquí a la dreta és l'estructura d'encapçalaments d'un PDF, que es diu, no ho veiem ara, però té aquests encapçalaments. 1. Introducció a GECO Plus, és el gestor corporatiu de la Generalitat de Catalunya. 2. Tipus de contingut tràmit. 3. Gestió d'avisos. 4. Tipus de continguts propis de la plataforma GECO Plus. Veieu? Això són encapçalaments, és l'estructura, i és jeràrquica. És molt important que l'estructura sigui jeràrquica. No pot ser anàrquica, o sigui, en un sentit, després de l'Uval 2. I dins de l'1 hi ha l'1.1, l'1.1, l'1.1.1.1.1. Vale? O sigui té un sentit tot això. I si no i no pots ometre nivells no pots ignorar. No? Mira el punt 1.3 me'l sentaré i ja passo al 4. perquè No, no. Això és el que més us dic. Perdó eh tota l'estona estic negant. Uh, però és que hi ha coses que no es poden fer. <laughs> si, si vols ser accessible. Llavors recordeu els encapçalaments molt importants. Què més? Vincles. Els vincles han de ser accessibles. Eh, si poseu un enllaç en alguna cosa s'ha de poder interpretar que allò és un enllaç, no? Heu de poder saber que puc fer clic. Doncs han de ser visibles. Què més? Hi han dos punts, aquests dos punts del final, que estan com separadets. Estan separats no perquè sí, estan separats perquè això només ho pots, ho pots revisar de manera manual. Què vol dir? Que el contrast de color una màquina no te'l revisa. I l'ordre de lectura tampoc. Si la taula té encapçalaments, un revisor de... un comprovador de pdf t'ho dirà. Si les imatges tenen alternativa textual, un comprovador d'imatges t'ho dirà. No sabrà si la imatge és decorativa o descriptiva, però dirà que té o no té. Eh, si el títol no és, és, el, la, és el nom del document, tu pot dir un, un comprovador. Ara, que l'ordre de lectura és el correcte, això no t'ho pot, no pot dir una màquina. Ho has de fer tu. Això és manual. Per tant, sempre hem de comprovar que l'ordre de lectura sigui el correcte, que després de l'1 ve el 2 i ja està. I quan tens una pàgina, tens un títol i tens un text i tens un peu, que no comenci llegint el peu, ha de començar pel títol. No? O sigui, l'ordre de lectura va molt associat als encapçalaments. Vale? I l'altre punt que, que és manual és el contrast de color. O sigui, sí que pots consultar el contrast de color a través d'eines. les ensenyat abans, n'hi ha ningú. Ara bé, lo que no pots dir-li és, a un document PDF, revisa'm tots els contrastos de color. No t'ho farà. Ho has de fer tu manualment, has d'anar veient. Ah, mira, aquesta imatge l'he posat aquí, Ustres, que és molt blanca i el fons és blanc. Posaré una altra. Ah, aquest vermell que faig servir amb el taronja que tingues sota, no. Vale, això és una cosa manual. Llavors, per saber tot això, uh, si un PDF és accessible, eh, heu de fer dues coses. La primera és fer una anàlisi manual, automàtica, que el comprovador de l'acrobat professional, mhm. És fantàstic i funciona. També falla en algunes coses, però funciona molt bé. És de pagament, això sí. Uh, L'acrobat professional, eh? no, el, no el validador. Um, I després ha de fer una revisió manual. O sigui, un cop has fet una revisió, crec que us he posat una imatge aquí, ho veieu? Això és un comprovador d'accessibilitat d'un document de PDF. I mira, t'està dient, mira, aquest document té cinc problemes automàtics. I et diu, mira, el PDF no està ben etiquetat. Y usted dice, mira que, que hay un interrogante en, en color blau que dice, orden lógico de lectura, necesita comprobación manual. Y yo pues, digo, yo no te pongo mirar, Entonces, de fe, tú has uh, de hecho tú. Idioma primario, incorrecto. Título, incorrecto. Contraste de color, escala un atre. Necesita comprobación manual, claro, porque digo, yo eso no puedo hacer. Contenido etiquetado, incorrecto. Orden de tabulación, incorrecto, veis. Texto alternativo, cinco problemas. Resulta que has puesto cinco imágenes y, y no has puesto la alternativa CAP. Llavors, si la imatge no porta el text alternatiu, llavors li has de dir que aquella imatge no és una imatge, sinó és un artefacte. Bé, bueno, és igual, això és de, del PDF, d'acord? ¿vale? Eh, tables, i diu, mira, tens cinc problemes. Les files malament, els encapsulaments malament, la regularitat malament, no té resum. Les llistes, no sé quantos. Amb això el que us vull exemplificar és que moltes coses es poden revisar amb, a, amb, amb un comprovador de PDFs. que no... Ara, després ha d'haver-hi una revisió manual, sempre. Hi ha molts comprovadors, hi ha de, que us deia, de, del propi Acrobat, però també hi ha el PDF Accessibility Checker, o sigui, hi ha, hi ha diversos. Vale? I després de totes aquestes barres que us he explicat, diré, ostres, l'Airema, ens ho ha posat supernegre, tranquils. Això és una carrera de fons i té solució. Gràcies a Déu té solució. Eh, com ho solucionar? Ah, bueno, abans no us he explicat, perdó, però per solucionar tot això, el que hem de fer és treballar amb els documents d'origen, que m'ho saltat. Si el document d'origen, normalment els PDFs es generen a base d'un document d'origen, pot ser un, un PowerPoint, un Word, un InDesign, el que sigui. Si ja treballem aquest document en origen de manera accessible, quan el convertim a PDF serà un 90% accessible. Te faltarà aquest 10% que hauràs de revisar. És a dir, si tu el document Word que faràs passar a PDF, a les imatges ja li poses alternativa textual, ja no se't queixarà perquè aquesta informació s'arrossega. O si tu ja fas una arquitectura de títols, una jerarquia de títols amb el Word, això s'arrossega quan ho converteixes a PDF. El mateix amb un InDesign o amb un PowerPoint. Per tant, això s'ha de tenir en compte. Sí que hi ha coses que no migren. quan del programa d'origen al PDF, ¿vale? com per exemple doncs, la identificació de l'idioma diferent al document, l'ordre de lectura perquè s'ha de revisar manualment, les imatges decoratives, perquè clar, la màquina no sap si és decorativa o no. El resum de les taules tampoc no migra. Algunes etiquetes dels formularis. En fi, jo explicar com es fa un PDF de manera específica me tiraria cinc hores aquí explicant un darrere l'altre. ¿vale? Eh, hi ha moltíssims manuals publicats eh, Podeu consultar-los, que us expliquen com generar un PDF accessible des de zero, com convertir un PDF de, de qualsevol altre programa uh, perquè sigui accessible i com reparar documents que ja teniu publicats i que no teniu el document d'origen. Vale? Perquè l'ideal és que si tens el document d'origen, arregles el document d'origen, el tornes a convertir en PDF i tires. Però si aquest document d'origen no el tens, hauràs d'arreglar directament el PDF. Vale? Uh, llavors, només recordar-vos això, que sobretot intenteu treballar en document en origen vale? perquè? I una dada que us donaré, que és molt important, que no la tenia prevista, però m'ha vingut al cap i us la diré. I és que um, la llei diu que els documents en PDF, bueno, els documents no diuen documents en PDF, la llei diu que els documents han de ser accessibles. Vale? Per tant, tot el que tingueu publicat als vostres webs des del 20 de setembre de 2018 ha de ser accessible. Però què passa amb el que tenim publicat d'abans? Doncs la llei deixa com un subterfugi pel qual diu que si el document no és necessari per al desenvolupament de les activitats principals del, del web o del servei pot no ser accessible i no estaries incomplint la llei. Una altra cosa és que moralment, que us deia l'Ester al principi, hauria de ser-ho. Vale? Però pots començar a treballar els documents que tens publicats i que, són, que han de ser per llei i aquests es pots deixar per més endavant. Ho dic una mica perquè us organitzeu. Eh? Uh, bé, i ara sí. Com solucionem tot això? Doncs mmm, treballant, treballant en tots els nivells des, del, des de l'alcalde o des del president de la Diputació o des del president del Consell Comarcal, parlo en els vostres casos, jo aniria el conseller, el secretari, el director general, etc. Fins a l'acció administratiu que està picant text i està fent el document que punjarà avui perquè facin una instància del no sé quantos. ¿vale? Uh, aquesta solució passa per tres punts claus. La formació. S'ha d'aprendre, o sigui, no, ningú n'ha ja après. S'ha d'aprendre a, a a fer, a fer webs i, i documents accessibles i aplicacions accessibles. Ofimàtica, disseny gràfic, maquetació, usabilitat, accessibilitat. S'ha d'aprendre, us heu de formar. No, no, ningú n'ha ja après. Dos, sensibilització. Això que estem fent ara? Sabeu una mica què és, què és això de l'accessibilitat? Per què ens afecta? On he d'anar a mirar? O sigui, avui no sortireu sabent com fer documents accessibles o webs accessibles, però sabeu on heu de mirar? Saber si el vostre web ho és, no ho és, no? I després, eh, la documentació en origen. Vale? Treballar per l'accessibilitat al principi soluciona els errors al final. Vale? Sempre intentem generar tot a l'origen perquè d'aquesta manera arreglar una web que no és accessible és molt difícil. Un PDF és un document. Pot tenir 3.000 pàgines o no tenir-ne una, però un web? Fer-lo accessible és canviar tots els CSS. Tot, Bé, bueno, o sigui, és que és, és, un, és una fanyada molt gran. Llavors, um, sempre us recomanem això. Formació, sensibilització i començar la documentació en origen. I com es deia al principi, netejar, eh, buidar de continguts que no són necessaris, estructurar la informació perquè el que sigui més important sigui el més fàcil d'accedir. Una miqueta això. I aquí us he posat alguns recursos. Bé, bueno, la directiva, el Real Decret, evidentment, les WACAS 2.1 estan en anglès. No les han traduït al, al català encara. Uh, hi ha un vídeo que és Accessibility in 60 Seconds que bueno, és una miqueta com un, una forma de sensibilització molt interessant en un minut que us el podeu mirar i el podeu repartir perquè és realment interessant. Des de la Generalitat nosaltres tenim un web que és el web uh, de, bueno, abans es deia d'atenció ciutadana, és el web de serveis digitals i Experiència Ciutadana, que tenim un apartat específic sobre l'accessibilitat als webs. Si voleu consultar, allà anem penjant recursos. Doncs com fer un vídeo accessible? Com convertir un PDF en accessible? Anem penjant documents? Com fer un subtítol? En fi, què és una declaració d'accessibilitat? En fi, són, són recursos que anem publicant que crec que poden ser del vostre interès i, a més, són en català. Després us he posat aquest generador de taules accessibles en HTML, que és el l'Accessify. I alguns, eh, bé, bueno, per contrast de color, aquest el que us deia, el que jo he fet servir, que és el WebAIM, però n'hi ha moltíssims. El PDF Accessibility Checker, perquè us deia, no, no tothom té accés a, a l'Acrobat Professional. I també hi ha aquest, aquesta eina que es diu PAVE, que és, eh, que és per validar i, i solucionar els problemes d'accessibilitat de, dels PDFs. I fins aquí, crec que he arribat a temps. I és dir-vos que si teniu qualsevol dubte eh, sobre accessibilitat us podeu adreçar a l'Observatori d'Accessibilitat web, que és el l'OAU, que és de l'Estat, que és l'organisme que s'encarrega de eh, coordinar eh, tots els temes d'accessibilitat a nivell estatal, ¿vale? que tenen aquesta web, administracionelectronica.gov.es, heu d'anar a buscar l'apartat d'accessibilitat, aquest és el seu correu. Eh, si teniu dubtes sobre qui és la vostra unitat responsable d'accessibilitat, si sou vosaltres mateixos, si us heu de declarar com a unitat responsable d'accessibilitat, què heu de fer, si heu de fer informes, quan els heu de fer, a qui els heu d'enviar, tenc que molts debats, sabeu de què estic parlant, altres no sabeu de què estic parlant, no passa res, us podeu informar aquí a l'Observatori d'Accessibilitat web i, i res més, que ha estat un plaer, com sempre, i que tindreu la documentació penjada doncs, quan l'Escola d'Administració Pública pugui tenir-la, us ho comunicarà i entenc que la tindreu disponible per a tothom. I moltíssimes gràcies a tots. Ai, perdó. I fins aquí? No sé si hi ha alguna hi ha algunes preguntes que, bueno, en aquests... En aquests quatre minuts puc respondre alguna pregunta. A més, a la directiva, quins organismes estan obligats a crear una... Totes les entitats locals. La resposta, Xavi López, és totes. Però això tot a, tots aquests dubtes que són més de forma, de sobretot legal, els heu de fer arribar a l'Observatori d'Accessibilitat web. Vale? Perquè, perquè són ells els que ens encarreguen. O sigui, us puc parlar des del punt de vista de la Generalitat. Que nosaltres som l'Agura de la Generalitat, però només ens encarreguem de, de, de la Generalitat. L'administració local és un bona part. Vale? Això dels colors uh, i significats em genera dubte amb els mapes. Els mapes són un punt, a, un punt a part. No els he afegit perquè són realment complicats però també són. Són figues d'una altra manera els, els mapes. Reutilització de dades seria una altra sessió. Sí seria una altra sessió efectivament. Bé, només hi ha aquestes tres preguntes. Jo us agraeixo molt a tots. L'assistència. I, doncs, res, no sé si algú conegut, doncs, el saludo. Hi ha una altra pregunta. Ah, hi havia més, pre... bueno, perdó, jo no he vist cap més pregunta. Si pregunteu al chat, jo el chat no, no el veia perquè estava parlant. Però. Bé, bueno, això dels gràfics que pregunteu és el que us deia. Les, les, les gràfiques al final són, són visualitzacions de dades. I, per tant, s han, de, han de tenir alternativa textual, simplement. I si no, doncs, doncs haureu de posar l'accés a la font de dades, no? diguéssim, a l'Excel o al que sigui. La diferència entre caption i subtitle. Em sembla que les captions en anglès només són el que diuen, és a dir, lo que parla la persona. Vale? I el subtitle inclou també tot el soroll, el que us deia. No? Eh, cop d'espases entre Darth Vader i el seu fill. Vale? Aquesta és la diferència. Però nosaltres fem servir la paraula subtítols per tot, perquè nosaltres no només ens quedem amb amb el que, amb el que diu la persona, diguéssim, sinó que també amb el, el soroll de fons. Eh... Sí, són un altre univers, Alicia. No sé si, bueno, si hi ha alguna altra pregunta, com encara tinc dos minuts. Veig a mirar per aquí, a veure si teniu alguna altra pregunteta que pugui respondre així de, maneres, de manera general. Bé, bueno, teniu feina, eh? ja sabeu que teniu feina, però, però potser... Tenen atestes d'un gràfic. Doncs això, pues, imagina't, si el gràfic et diu eh, increment dels pressupostos al 2021 del 3%, doncs pues posaràs els pressupostos de l'Ajuntament han augmentat un 3% i han quedat en no sé quants milions d'euros. Eh, ho invento. A veure. No, no sé si... Sí, sí aquí, La diferència dels recap, dons i subtítols... Hi ha alguna app que et posi subtítols de forma automàtica? Bé, sí, uh, hi ha una aplicació que es diu Scribe, però és de pagament. Ja no us l'he mencionada perquè tot el que és de pagament en principi, doncs cadascú sap el pressupost que té. Però, bueno, existeixen eh? en català, eh? en castellà hi ha milers... Només cal que feu una cerca a Google, eh? Però, sí, sí, a veure, lecturafacil.net, sí, sí, evidentment la conec, sí, sí. És, és molt, és, bueno, el llenguatge senzill, doncs, és una meravella. I si sí, tindreu el vídeo disponible amb subtítols i el, aquest material que jo us he posat, que, bueno, no, no és, no és el, tot el que he dit, però, bueno, només perquè una miqueta de, de del que us ha dit, dels punts que heu de revisar, en fi. Teniu una miqueta d'idea de, de què és i, i que us sensibilitzeu i que a poc a poc doncs, tothom vagi fent les coses ja d'origen, que ja ho tingueu tan, tan interioritzat que des de l'origen ja, ja sempre treballeu de manera accessible. I ara sí, eh, crec que ja és l'hora.